السلام علیکم یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے آج یہ انگلش زبان کو سمجھنے کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے کچھ ضروری نکات اس میں میں نے شامل کیے ہیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے بہت سے جو جو معاملات ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں مختلف معاملات ہوتے ہیں ہر ہر, ہر انسان مختلف کنٹریز میں مختلف زبانیں بول کے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں یا اپنے معاملات سے ڈیل کرتے ہیں تو مگر اس کی اس میں جو نئی زبان کو پریکٹس کرنے میں دقت پیش آتی ہے مشکلات ہوتی ہیں تو اس میں جو ضروری نکات ہوتے ہیں پریکٹس کرنے میں اس کو تھوڑا سا میں نے کلیئر کیا ہے تاکہ جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں انسان کے مائنڈ میں وہ کلیئر ہو جائیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں آ, میں نے کچھ سلائیڈز ڈیزائن کی ہیں تاکہ آ, کچھ جو ضروری مقات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں سب کے لیے جیسا کہ ہم کیونکہ میں نے یہ دیزان کیا ہے سلائڈ اس لیے لکھی ہوئی ڈیزائن کی ہے تاکہ بہت سے لوگ صرف سن کر ہی نہیں چلتے ان کو بہت سے لوگ پڑھنا بھی آسان کرتے ہیں تو وہ کچھ لوگ اگر کمپیوٹر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ آپ مجھے سن بھی سکتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈبل سپورٹ حاصل ہوتی ہے تاکہ آپ کو جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں اور جب آپ پریکٹس کریں تو اس وقت پریکٹس کرنے کے دوران آپ کا جو فوکس ہے وہ پریکٹس پہ ہی جمع رہے ہیں. تاکہ آپ کو فائدہ ہو تو ہر بولی کا لفظ جب اچھے لہجے میں ادا کیا جائے تو سننے والے پر ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے اس بات سے ہم سب آگاہ ہیں شروع سے ہی تو جب ہم یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں لینگویج سیکھنے کے لیے تو وہاں پر ہمیں مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نظر آتی ہیں کچھ ویڈیوز پانچ منٹ کی ہوتی ہیں دس منٹ کی بیس منٹ کی تیس منٹ کی اس طرح سے کر دی ہوتی ہیں اور بڑے اچھے سے ڈیزائن کے ہوتے ہیں جو کلپس ہوتے ہیں اور ویڈیوز بڑی اچھی ڈیزائن کی ہوتی ہیں بڑی کلرفل ہوتی ہیں بڑے اچھے اچھے ڈائیلاگز اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ پندرہ دس بیس منٹ میں یا منٹ میں آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے کوئی بھی انسان نہیں سیکھ سکتا تو وہ صرف ایک مارکیٹنگ اسٹال uh, کی ڈائلگس وغیرہ بنائے گئے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا تو یہ جو ضروری نکات ہیں اس پہ آپ غور کریں اور جب اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے اس کو پریکٹس کریں گے اس کو سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ خود ہی ہونا ہو جائے گا تو کیونکہ اس چیز کو آپ روزمرہ کی زندگی میں اس کو آپ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں جیسے ہم ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ سب کی زندگی پہ انداز ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی برے الفاظ آپ سنتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے جب آپ اچھے الفاظ سنتے ہیں تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے تو جسے عام طور پر سمجھنا بھی کہتے ہیں تو لکھی بھی سلائڈ سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور مجھے سن بھی سکتے ہیں تو ہر معاشرہ دنیا کی تاریخ کے ساتھ ترقی اور تباہی کی طرف جاتا ہے جس میں زبان کے درست الفاظ کا چناؤ نمایاں کردار ادا کرتا ہے تو ابھی اس میں جیسے میں نے سلائڈ پہ اردو لکھی بھی ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں مجھے سن بھی سکتے ہیں اور بہت سی کچھ ویڈیوز آپ ایسی دیکھیں گے جس میں ویڈیو میں صرف پکچر آ رہی ہوتی ہے لیکن لکھی ہوئی جو سلائیڈ ہے اردو لکھی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں جو ویڈیو پروپٹر ہوتا ہے وہ جو ایک اسپیشل سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں صرف ویڈیو چلتی ہے تو وہ پھر ایک مارکیٹنگ پرپز کے لیے وہ جو لیکچر ریکارڈ کی جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ کے لیے نہیں یہ جو لکھی ہوئی سلائڈ آپ کو دکھائی جاتی ہے وہ ساتھ لیکچر بھی آپ سن سکتے ہیں یہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں تو صرف جو مارکیٹنگ پرپز کے لیے جو لیکچر ہوتے ہیں عام طور پہ وہ نہیں ہیں وہ سیمینار اسے کہتے ہیں جس میں صرف آپ سنتے ہیں اس میں آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی جو فیسیلٹی ہوتی ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی تو یہ جو ایجوکیشن پرپز کے لیے جتنے بھی مٹیریئل ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں آپ کو ڈبل فیسلٹی دی جاتی ہے جس میں آپ سنیں بھی دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں جس میں آپ کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے تو ہر معاشرہ دنیا کی تاریخ کے ساتھ ترقی دباہی کی طرف جاتا ہے تو جس میں زبان کے درست درست الفاظ کا چنا و نمایاں ادا کرتا ہے اس چیز کا بھی ہمیں بخوبی علم ہے تقریباً ہر انسان کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی آپ مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو زبان کے بہتر الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انگلش ایک قابل استعمال زبان ہے جو ہمیں خوش قسمتی سے مفت میں تیار زبان حاصل ہو چکی ہے اس چیز کو اس زبان کو استعمال آ, کرنے سے پہلے ہمیں ت... اس کو تیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یہ بنے بنائی ریڈی میڈ زبان جو ہے ہمارے پاس موجود ہے اس میں اسی زبان میں کتابیں میں موجود ہیں بہت زیادہ اور یہ استعمال کے قابل ہیں آ, یہ ضرورت نہیں ہوتا کہ زیادہ لوگ جو زبان بولیں تو شاید وہ زبان بڑی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا جو زبان آ, استعمال کے قابل ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو بہت سے زیادہ آ, زیادہ فیلڈ میں اس زبان میں ریسرچ کی گئی ہو وہ زبان زیادہ کارآمد ہوتی ہے آ, یہ نہیں ہوتا کہ اگر جو زبان زیادہ لوگ بول رہے ہیں تو وہ زبان زیادہ بول اس کا اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا کیونکہ انگلش میں زیادہ ریسرچ کی گئی ہے زیادہ آ, فیلڈز میں اس زبان کو استعمال کیا گیا ہے اور اس میں زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں زیادہ ریسرچ کی گئی ہے تو اس اس لیے اس زبان میں ویلیویبل مٹیریل آپ کے پاس زیادہ موجود میسر ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے مختلف فیلڈ میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کے ہر شعبے کے علاوہ اسلامی ترقی میں بھی اس زبان کا مین کردار ہے میں آپ کو تھوڑا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں دنیا کے ہر شعبے کے علاوہ اسلامی ترقی میں قانونی و معاشرتی معاملات سمجھنے کے لیے عربی کے بعد انگلش میں مقتاز زیادہ صفائی سے بیان کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہم سب سمجھتے بھی ہیں اور یہ تقریباً ہم سب کے سامنے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ جو زبان قانونی و معاشرتی معاملات میں استعمال کی جاتی ہے اس اس زبان کو زیادہ ویلیویبل سمجھا جاتا سمجھا جاتا ہے اب جو عربی کے بعد جو انگلش کا درجہ ہے وہ زیادہ صفائی سے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ہر معاملے کو زیادہ صفائی سے بیان کرنا آسان ہے قانونی اور معاشرتی معاملات کو عربی میں سب سے آسانی سے بیان کیا جاتا ہے مگر کیونکہ اب انگلش ورڈلی استعمال ہوتی ہے ہر ملک میں کیونکہ جو انٹرنیشنل بزنسز اور مختلف معاملات جو مختلف ملکوں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں اس میں انگلش ہی استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے عربی کے بعد انگلش کا پہلا در جاتا ہے تاکہ باقی جو تمام لوگ ہیں وہ ہر ایک کی بات کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں آپ انہیں سیکھنے کے ساتھ ایمان برقرار رکھنا بھی لازمی ہے لہٰذا اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کسی بھی تقریب میں شمولیت کے دوران بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کر شیطان کے ادب کا شوق بنا ہے <تصفح> تو یہ <تصفح> چیزیں <تصفح> تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہی ہیں کہ جو لوگ انگلش بولنے کا شوق رکھتے ہیں وہ جب کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا شیطان کے ادب میں کھڑے ہونے کا گناہ ہوتا ہے کیونکہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں تھوڑی سی اسلامی سوچ بھی رکھنی چاہیے کیونکہ صرف زبان ہی ضروری نہیں ہوتی زبان کے ساتھ آپ کو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے تو اسی لیے جب آپ کا جو ایمان کا درجہ ہوتا ہے آپ کی سوچ کے درجے کو کمبائن کرتا ہے اسی طرح سے جب آپ ایک زبان کو بہتر انداز سے استعمال کرنے قابل ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اس زبان کو استعمال کرنا پڑتا ہے اپنے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں اپنے کاروبار میں اور اپنے جو اسلامی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس زبان کو استعمال کر سکتے ہیں تو جب آپ اس زبان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مذہبی معاملات میں بھی تو پھر آپ کو تھوڑی سی خود اعتمادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا انسان کو تھوڑا اتنا سمجھ جاتی ہے تاکہ جب آپ کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ تو آپ اپنے جو مذہبی امور ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ڈیلنگ کا جو سٹائل ہے وہ اسلامی طریقے سے ہی سر انجام دیں تو لہٰذا دائیاں ہاتھ دائیاں ہاتھ جو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ تو آپ نماز میں کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کبھی ہاتھ باندھ نہیں جائے. ہاتھ نہیں باندھ سکتے آ, لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کیونکہ ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں تو باقی لوگوں کے سامنے ہم شاید بائیں ہاتھ دائیں باں ہاتھ کے اوپر رکھ سکیں یہ آ, گناہ کے زمیرے میں آتا ہے تو آپ کبھی بھی آ, کسی بھی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آپ دونوں ہاتھ کھول کے کھڑے ہو سکتے ہیں مگر آپ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر آ, کسی انسان کے احترام میں تصبر کر کے تصبر کرنا کہ آپ کسی دوسرے انسان کے احترام میں کھڑے ہیں تو یہ گناہ کے زندگی میں آتا ہے جب آپ آ, اپنے لاشعور کو آ, پڑھتے ہیں جب اپنے لاشعور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آیا کہ آپ واقعی دوسرے انسان کے احترام میں کھڑے ہونے کے لیے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا لازمی سمجھتے ہیں کیا یہ ضروری ہے دوسرے انسان کا احترام آپ الفاظوں سے نہیں کر سکتے آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے استعمال کبھی نہیں کیا یہ چیزیں ایسی سوچ کے لیے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جب آپ اپنے لاش اور سے واقف ہوتے ہیں تو جب آپ لاش اور سے واقف ہو جائیں تو ایسے سوال اتریں گے تو پھر آپ کو یہ اس چیز سے کی زیادہ سمجھ آ جائے گی تو اس کو آپ درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اپنے خود اعتمادی کو ذرا آگے بڑھانا چاہیے بہتر بہتر طریقے سے uh okay we'll move forward now from here to next okay i'll move this one ul ki nazar mein ul ki nazar mein sahab bade bevaquf wo loog jo sar i پر رائے قائم کرتے ہیں اب آپ نے جب کتاب کھولتے ہیں کتاب کی سر فہرست ہوتی ہے اس کے اوپر <coughs> تمام سبجیکٹس کے جو نام لکھے ہوتے ہیں وہ جو سر فہرست پوری لسٹ ہوتی ہے بنیل. تو اس لسٹ کو دیکھ کر آپ اپنے جب رائے قائم کرتے ہیں تو وہ علماء اس کو بیوقوف کہتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ ساری جو تفصیل ہوتی ہے اس سے آپ آگاہ نہیں ہوتے جب تو اس میں جب ہم اپنی رائے قائم کریں گے صرف دو تین الفاظ دیکھ کر صرف سبجیکٹ کے دو تین الفاظ دیکھ کر ہم جب رائے قائم کر لیں گے تو علماء ہم کو بے وقوف کہیں گے اس چیز کو بھی تھوڑا دھیان سے استعمال کرنا ہے جب آپ نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا برڈن ہوتا ہے ہر انسان پہ کیونکہ آپ جب پنجابی خاص کر جب لوگ بولتے ہیں تو بغیر سوچے کتنے الفاظ آپ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ روزمرہ کی زندگی میں وہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ اردو بولتے ہیں یا کچھ ایسی زبانیں بولتے ہیں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں ہر روز استعمال کرتے ہیں یا ریگولرلی استعمال کر چکے ہوتے ہیں تو وہ آپ بغیر سوچے ہی وہ ایسے الفاظ آپ ادا کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں تو اس لیے جب آپ نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھ کر بغیر تفصیل کو جانے بغیر کسی تفصیل کو جانے بغیر آپ اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے اپنی ایسی رائے جو ہوتی ہیں اس کو صرف آپ اپنے پیپر پہ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں اپنی بات کے وزن میں اس کی سمجھ آ جائے آپ کو یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے لکھنا بہت ضروری ہے اب اس سے بڑھتے ہیں رائے قائم کرنے کے علاوہ جیسے فلسفہ سوالات سے بڑا بھرا ہے سب کو معلوم ہے کہ فلسفہ جب ہم مختلف سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ کو فلسفیانہ سوچ کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے اس میں آپ کو اپنا تجزیہ استعمال کرنا پڑتا ہے اپنا اپنی ابیلیٹی سوچ کی ابیلیٹی استعمال کرنے پڑتی ہے قابلیت ظاہر ہوتی ہے انسان کی جب آپ سوالات پوچھتے ہیں <تصفح> تو جیسے فلسفہ سوالات سے بڑا بڑا ہے مگر قرآن نے سوالات کے جوابات نمایاں کیے اور نئی نشانیوں کے ساتھ اخروی سوچ کی کہ فلسفہ کی بنیاد رکھی وہ جو لوگ قرآن جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس کی جو تفصیلات سے آگاہ ہے قرآن کے اندر مختلف جو احکام ہیں اور مختلف جو واقعات پیش آئے اور اس کو اس کی جو ریمیڈیز اور اس کے اس میں جو آ آ جو تھے موزے معذات جو تھے موضے جو پیش آئے تو ان کی تفصیلات سے اگر جب آپ آگاہ ہوتے ہیں ان کی تفصیلات سے واقف ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کے اندر کون سی وجوہات تھیں اور کس طرح سے وہ احکام نازل ہوئی اور کیسے اس ان سوالاتوں ان سوالات یا ان سوالوں کے جوابات پیش کیے گئے قرآن میں تو اس کی جو یہ سارا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ آپ کو اخروی سوچ کی طرف لے کر جاتا ہے مثلا اللہ کی آواز میں حکم الہی کنفیا کن ہر انسان واقف ہے اس سے ہر مسلمان واقف ہیں ایون کے نان مسلم بھی واقف ہیں تو جو کن فاقون ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں عربی زبان تھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ عربی زبان ایک نئی زبان ہے ابھی ایک نئی زبان بھی ہے اور یہ زبان ایز اے ای معزہ ایز اے معزہ نازم کی گئی ہے جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ آب زنزم ایز اے معزہ پیش کیا گیا ہے آ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ, اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دس سال کی عمر کے تھے تو انہوں نے عربی بھی بولی تھی تو یہ بھی ایک معاوضہ تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ, عربی بھی آ, دس سال کی عمر, عمر میں انہوں نے عربی بولی تو انہوں نے پوری زبان بنا ڈالی تو اس سے پہلے کیا تھا آ, جو ہبر جس کو ابرانی uh, زبان کہتے ہیں اردو میں uh, ابرانی زبان استعمال ہوتی تھی تو اس کے بعد عربی ایز اے معزہ پیش کی گئی حضرت اسماعیل اللہ السلام کو اس سے پہلے جتنی بھی اسلامی ہسٹری تھی وہ عبرانی میں ہبنو زبان میں جو, جو جوش لوگ استعمال کرتے ہیں یہودی استعمال کرتے ہیں اس زبان کو یہ بہت سی ہسٹری جو اسلامی ہسٹری ہے اس زبان میں لکھی گئی ہے اور اس زبان میں وہی ہسٹری کی کتابیں موجود ہیں ابھی تک اور بہت سے جو علماء ہیں اس ان کتابوں سے یہ ریفرنس لیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ مسلمانوں کو انہوں نے اخلاق کیا ہوا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کے اور وہاں پہ لڑائیاں اور فساد پڑا ہوا ہے اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کے خلاف ہوگا تو تبھی ان کی جو ہر مذہب کے اندر جو علماء ہے ان کا بزنس پھر چلے گا یہ ایک قسم کا چھوٹی سوچ ہے بہت مختلف ممالک میں اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے مگر اس کو زیادہ اپنے سر پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے ہم کیونکہ آگے بڑھنے کی سوچ اختیار کر چکے ہیں ہم جو نئی زبان سیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ جو اسلامی امور ہیں ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جیسے کہ اللہ کے کی, کی آواز میں حکم حکم الہی ہوا خنفاقون جس کے اثر میں ابھی تک نئی چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں یہ تقریباً ہر ہر عالم ہر عالم اسلام ہر مسلم دنیا میں اس چیز کا اس فلسفے کو سمجھا جاتا ہے تو زمین درست کرتے وقت یہ بھی ایک قسم کا وہ فلسفیانہ سوال آ جا سوال آ جاتا ہے کہ زمین درست کرتے وقت جب عرش پانی پہ رکھنا پسند کیا اللہ نے تو کیا پانی کو وہی قدرت حاصل ہوئی تو اس قسم کے فلسفیانہ سوالات جب آپ کے مائنڈ میں پیدا ہوتے ہیں تو مطلب کہ آپ سوچتے ہیں آپ کا جو سوچ کا زاویہ ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے وہ یہ آپ یہ پازیٹو نشانی ہوتی ہے آپ کی سوچ کی طاقت کی پازیٹیو نشانی ہوتی ہے بھائی نیکسٹ انسان کو سب سے زیادہ طاقت سوچنے کی دی گئی سب کو معلوم ہے ہر انسان خود کو تیس مرخواں سمجھتا ہے کیونکہ اللہ نے سوچنے کی طاقت زیادہ دی ہوئی ہے فلسفانہ سوالات قائم کرنے والے پیدا کیے جن کے جوابات قرآن میں ظاہر ہوئے جس کا مجموعہ شریعہ قانون ہے آپ جب آپ مختلف سوالات کے جوابات جب آپ ڈھونڈھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شریعہ قانون میں بہت سی جوابات علم میں آ جاتے ہیں لہذا کائنات کی زندگی اور موت کا جو مالک ہے اسی کا قانون وہ احکام خود اپنی زندگی اور ہر معاشرے پہ لاگو کرنے کا ہر مسلمان انفرادی طور پر ذمہ دار ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھ کائنات کی زندگی اور موت کا جو مالک ہے اسی کا قانون و احکام خود اپنی زندگی اور ہر معاشرے پہ لاگو کرنے کا ہر مسلمان انفرادی طور پہ ذمہ دار ہے تو ہم سب انفرادی طور پہ ذمہ دار تو ہیں اپنی زندگی اور معاشرے پہ بھی لاگو کرنے میں جد و کرنے جد و جہد کرنے کے ہم خود ذمے دار ہیں لیکن اگر اس کو ہم لاگو نہیں کریں گے تو کیا ہم اس کے بغیر جنت کے حقدار ہو جائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہم سب سوچتے بھی ہیں لیکن ہم سب نے اپنی طرف سے ہی بہت سی بہانے تیار کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے تو یہ بھی اس کوشچن کو اور اس سوچ کو اگر آپ زندہ رکھیں گے اپنے اندر تو یہ اپنی سوچ میں اگر زندہ رکھیں گے تو آپ زبان بھی بہتر طریقے سے سیکھ سیک سکیں گے اور اس زبان زبان کا استعمال بھی اچھا کر سکیں گے کیا ہم کیا ہم اللہ کے احکام نازل کیے بغیر یا اللہ کے احکام لاگو کیے بغیر جنت کے احکدار ہیں کیا ہم اللہ کے احکام اپنی زندگی اور اپنے معاشرے میں لاگو کیے بغیر جنت کے حقدار ہیں یہ سوال ہر انسان کو اپنی سوچ میں زندہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ جب ایک نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس کو اس کا درست استعمال کر کے اور کامیاب ہونے کے لیے درست استعمال کر کے اس کو آپ آپ باقی دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں خود بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اپنی گرد و دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں علم پہچان رکھنے والے احساسات کی بجائے حقیقت کی تفصیل پہ نظر رکھتے ہیں <تصفح> علم کی پہچان کیا ہے علم کی پہچان اور احساس کی پہچان کیا ہے احساسات جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا علم نہیں ہوتا جو حقیقت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے تو اس کو احساسات کی بجائے کیونکہ احساسات تو کسی قسم کے بھی ہوتے ہیں آپ کو دکھ ہے خوشی ہے آ, آپ کو تھکا, تھکاوٹ ہے آرام ہے لیکن اس کے ساتھ جو منسلک حقیقت ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے لہٰذا علم کی پہچان رکھنے کے لیے احساسات کی بجائے حقیقت پہ فوکس کرنا چاہیے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اگر آپ خوش ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اگر آپ زیادہ آ, کیا محسوس کر رہے ہیں اور لیکن اس, اس, اس جو محسوس کرنے کے پیچھے حقیقت ہے وہ کیا ہے تو مین جو آپ کا فوکس اور مین جو انسان کی ہر انسان کی جو آگے بڑھنے کی سوچ ہوتی ہے وہ حقیقت پہ فوکس ہونا چاہیے جب حقیقت پہ فوکس ہوگا تو آپ کو آ, ہر جو آ, مشکل آ, معاملہ ہوتا ہے اس کی تہہ میں جانے کے لیے آسانی آسان ہو جاتی ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ نے جب آ, آپ نے جب آ, آ, صرف حقیقت کو حقیقت کو ہی مد نظر رکھنا ہے حقیقت کو فوکس کرنا ہے حقیقت کی تفصیل پہ نظر رکھتا ہے تو کی پہچان رکھنے والے احساسات کی بجائے حقیقت کی تفصیل پہ نظر رکھتا ہے اپنے تجربے کے مطابق کچھ میں نے اپنا جو اپنی رائے میں نے پیش کی ہے کہ میری نظر میں دعا کی ترتیب کا اسلوب بہت سے میرے دوست بہت سی دعائیں اور مختلف انٹرنیٹ سے بھی ہم اپنے जाने والوں کو عزیز و اخارف کو پکچرز وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں اور اس میں میں نے اپنی رائے تھوڑی پیش کرنے کی کوشش کی जो تاکہ جو مین جو چیزیں جو میری اسٹڈی میں آئی ہیں اس کو میں واضح کر سکوں تاکہ ہم کو سب کو فائدہ ہو جائے میری نظر میں دعا کی ترتیب کا اسلوب یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم ذکر اللہ پھر اللہ تعالی کی جو صفات ہیں عطا کرنے کے لیے جو اللہ تعالی کی صفات ہیں وہ وہ پھر ہم اپنی دعا میں استعمال کرتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر اللہ کی عطا کرنے والی جو صفات ہیں وہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں پھر اپنے سوالات و مشکلات بیان کرتے ہیں اپنی دعا میں پھر وہ اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں پھر آخر میں ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں آ واضح طور پہ اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی دعائیں کی ہم اپنی دعاؤں کی ویلیو کو خود بھی سمجھ سکیں اور اپنی دعاؤں کو حقیقی ویلیو کی شکل میں ہم اس کو اللہ کے سامنے بھی پیش کر سکیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو اور دعائیں قبول بھی ہوں ویسے تو انسان کے اعمال پہ منحصر ہوتا ہے انسان کی دعاؤں کا جو انسان کی دعاؤں کی قبولیت جو ہوتی ہے انسان کے امال پہ منحصر ہوتا ہے لیکن اس آپ کے جو اعمال ہیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو وہ دعا کا جو سٹرکچر ہے اس دعا کا جو طریقہ کار ہے وہ جو اسلوب ہے وہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے وہ ہر انسان کو ہر مسلمان کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آیا کہ جو ترتیب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہر چیز کو ترتیب دینے کے احکام نازل کیے ہیں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز ایک ترتیب سے پیدا بھی کی گئی ہے اور انسانوں کو بھی ہر چیز کو ترتیب دینے کے احکام بھی نازل کیے گئے ہیں انسان کے لیے انسانوں کے لیے اس تمام انسانوں کو احکام بھی دیے گئے ہیں کہ ہر چیز ایک ترتیب سے ہی ہر چیز کو ایک ترتیب دینا ہی ایک بہتر انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں بہتر انسان کی جو بہتر پلاننگ ہوتی ہے زندگی میں بھی اور جو کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے بہتر انسان کی جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ایک سٹرکچر کی صورت میں آتے ہیں ایک ترتیب ہوتی ہے جو بھی آپ اقدامات کریں گے جو بھی آپ کام کریں گے کامیابی کی طرف جانے کے لیے تو اس کے جو بنیاد ہوگی اس کی وہ ایک ترتیب پہ منحصر ہوتی ہے ترتیب کا اسلوب ہوتا ہے ہر چیز میں ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہر کام کی ترتیب کے اسلوب پہ فوکس ہونا چاہیے جس طرح سے اسی طرح یہ دعا کی ترتیب کا اسلوب بھی یہی ہے پہلے ذکر اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے والے صفات پھر اپنے اپنے سوالات اور مشکلات پھر وہ دعا پھر آپ نے خود کے لیے پہلے کرنی ہے پھر اس کے بعد آخر میں دوسروں کے لیے دعا کرنی تو کچھ معاشرہ کچھ معاشرے میں جو دنیا میں مختلف اسلامی ممالک ہیں مختلف ممالک میں جو لوگ بہت ویلیو دیتے ہیں ان سین چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ جنات کی جو ایگزسٹینس ہے اس کو زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے سوچ میں ریپیٹ کرتے ہیں جنات کی ایگزٹینس کو اس سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لوگ اللہ سے کم ڈرتے ہیں اور جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں اس لیے اس چیز کو جب آپ معاشرے میں اس چیز کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ آیا کے اکثریت جو ہماری ہے وہ کس طرف زیادہ اکثریت کا رجحان کس طرف ہے زیادہ تو اس طرح سے آپ خود بھی ہم سیکھتے ہیں اور دوسروں کی جو غلطیاں ہیں اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اور ہم اپنے گرد و نواہ دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے جب لوگ بات کہتے ہیں کہ جنات سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں क्योंकि کیونکہ جب اللہ سے تو وہ صرف دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو صرف دعائیں قبول کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیوٹی میں لیا ہوتا ہے اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے نا قبول کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رکھا ہوتا ہے اور ساتھ ڈرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے جنات کو رکھا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو تو ایسے لوگوں سے ہم نے پھر ایسے لوگوں کی سے ہم ہمیں سیکھنے کے لیے سبق بھی ملتا ہے اور پھر ہم ایسے لوگوں کو سکھانے کے لیے جب ہم سیکھیں گے تو ایسے لوگوں کو ہم سکھا بھی سکتے ہیں سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی طرح جدید جاہلیت بھی سامنے آتی ہے اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے مختلف اسلامی ممالک میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایون کہ عرب ممالک میں بھی جدید جاہلیت چل رہی ہے ابھی تک ابھی تک یا میرے کیا میں یہ تو ریسنٹلی شروع ہوئی ہے لیکن اکثر غیر عرب ممالک میں جدید جدید جاہلیت آہ کافی مشہور ہو چکی ہے اب جیسے کہ عربی مکالمے یادگار کے منتر کے طور پہ جو استعمال کرتے ہیں عربی مکالمے جیسے جدید جہلیت نے عربی میں करके یاد کر کے منتر کے طور के پڑھنا दिमाग کے آدھی دماغ ہمیشہ یہ چیز اگر آپ یہ دو لائنیں بالکل ہمیشہ بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو خود بھی فائدہ ہوا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوا تو یہ منتر کے آدھی دماغ یہ صرف لوگوں کو آپ آدھی لوگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آ, انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے انسان غلطی کرنے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے آ, انسان آ, آ, اچھے باتیں بھی سوچتا ہے انسان ایڈوانس فائدے کی باتیں بھی سوچتا ہے دوسروں کے فائدے کی بھی باتیں سوچتا ہے اپنے فائدے کی باتیں سوچتا ہے بہت سے لوگ اپنے نقصان کے بھی کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں اور پورے پورے ملک کے نقصان کی بھی تیاری کرتے ہیں تو اس لیے وہ اس میں پھر اور بہت سے انسان وہ پھر تبدیل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سوچ ان کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ کیا ہوتا ہے مین جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ان کا آدھی دماغ ہوتا ہے انسان کا آدھی دماغ ہوتا ہے لہٰذا آپ دماغ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں انسان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آدھی دماغ ہمیشہ منطر کے آدھی دماغ ہمیشہ علم کی سوچ سے دور رہتے ہیں یہ چیز آپ نے اگر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو آپ سوچ اور آدھی دماغ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں انسان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ آدھے دماغ اور سوچ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ اپنی بات کو واضح کریں گے تو لوگ آپ کو بڑھ لیا دیں گے تو اسی طرح سے جب آپ نئی زبان سیکھیں گے تو آپ نے اس چیز کو مدے نظر رکھنا ہے کہ آپ نے کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی بات کو واضح کرنا ہے اگر آپ اپنی بات واضح کریں گے دوسرے انسان کی سوچ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے لیکن کیا کہ اس کا دماغ آدھی ہے کسی سوچ میں اس کو آپ نے پریکٹ کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے درست درست کرنا ہے تو جدید جہلیت کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اسی طرح سے جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں میں نے پھر یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں اپنے دماغ کی قدر پہچانو جو ہنر خود سیکھا ہے وہ درست طریقے سے زیادہ لوگوں کو سکھاؤ یہی آخرت کی کم کامیابی ہے اگر بہتر سوچنے والی عقل رکھتے ہو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عقل رکھتے ہو تو اگر عقل رکھتے ہو تو وہ تھوڑا آدھا آدھی بات ہو جاتی ہے وہ اگر آپ اس کو کہیں گے اکر عقل رکھتے کی بجائے اگر بہتر سوچنے والی عقل رکھتے ہو تو اگر آپ کہہ دیں گے کہ اگر اکل رکھتے ہو تو کون سی عقل رکھتے ہو یہ آپ کو خانہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے ایک بات کو واضح کرنے کے لیے تو جب بھی آپ انگلش لینگویج آپ استعمال کرنا سوچیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز آپ کی دم, آ, آپ کے مائنڈ میں آپ کی سوچ میں یہ چیز آئے گی کہ جب بھی آپ کسی کی آ, بات جب سنیں گے یا لکھی ہوئی پڑھیں گے تو اگر وہ چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی ہے تو اس لائن کے اندر جو مین پوائنٹڈ چیز ہوتی ہے پوائنٹڈ چیز کون سی ہے اور آیا کہ اس وہ پن پوائنٹڈ چیز اکیلے ہی لکھی گئی ہے یا اس کی آ, مکمل ایک ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اگر ہم اگر ہم یہ چھوٹی سی لائن لکھ دیتے ہیں نا اگر عقل رکھتے ہو تو آپ یہ سوال پوچھ سکتے کون سی عقل وی ایک نیگیٹو عقل بھی ہوتی ہے ایک پازیٹیو عقل بھی ہوتی ہے ای? کیونکہ عقل تو وہ پھر ایک واضح لفظ تو نہیں ہے عقل تو ایک ایک اکیلا لفظ ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں تو انگلش میں جو ہے ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا جاتا ہے اور انگلش میں کیونکہ زیادہ وضاحت زیادہ ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے الفاظوں کو اور الفاظ کو واضح کر کے بیان کیا جاتا ہے تو اس لیے بہت سے انگلش بولنے والے یا انگریش uh, سیکھنے والے لوگ بھی یا سکھانے والے بھی وہ آپ کو اس چیز کی, اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک لفظ استعمال کرنا ہے تو اس لفظ کو یہ uh, سمجھ ہونی چاہیے آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کیا اس لفظ کو آپ نے اکیلا استعمال کیا ہے uh, یا اس کے ساتھ uh, دوسرا لفظ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلا لفظ واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ اس میں آپ پھر کامیاب ہو سکیں آپ جیسے میں اس کو تھوڑا کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب یہ ہے اب اگر میں کہہ دوں گا کہ صرف ہو تو یہ پھر بات بلکہ آدھے سے بھی کم اگر میں کہوں گا بہتر سوچنے والی عقل بہتر سوچنے والی عقل رکھتے ہو تو پھر یہ میری بات واضح ہو جاتی ہے اور دوسرے بندے کو بہتر مکمل طریقے سے آپ کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو لہٰذا اپنی جو اگر آپ نے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم نے اس اپنے لفظ کو واضح کرنے کے لیے خود سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آیا کہ میں جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ اس لفظ کو واضح کیسے کریں تو وہ آپ خود سے سوال پوچھیں کہ یہ اگر یہ لفظ ہے تو کیا اس کی اس کے ساتھ ملتا جلتا اور کوئی لفظ ہے یا اس کی وضاحت کے لیے بہتر لفظ کون سا ہے اور اگر عقل ہے تو کون سی عقل ہے اگر سوچ ہے تو کون سی سوچ ہے اس طرح سے آپ اس کو ریورس پیچھے جاتے ہیں ٹھیک جی? ہے اس کو ریورس میں جاتے ہیں اگر آپ نے جو لفظ استعمال کر لیا نا عقل رکھتے ہو تو آپ پھر آپ خود سے سوال پوچھیں گے کون سی عقل اچھا سوچنے والی عقل پھر آپ خود سے سوال پوچھیں کون کیا سوچنے والی عقل تو وہ آپ خود پھر آپ جواب آپ کے مائنڈ میں خود ہی آ جائے گا بہتر سوچنے والی عقل تو یہ پھر آپ اپنا فکرہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بہتر سوچنے والی عقل رکھتے تو یہ پھر اپنے دماغ کی قدر پہچانو جو ہنر خود سیکھا ہے وہ درست طریقے سے زیادہ لوگوں کو سکھاؤ یہی آخرت کی کامیابی ہے اگر بہتر سوچنے والی عقل رکھتے ہو تو انسان okay, جو بہتری پہ نظر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سوالات اٹھاتے ہیں اگر ہم بہتری پہ نظر رکھیں گے تو ہم سوالات بھی اٹھائیں گے تو سوالات وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو آ, جن کو بھوک ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی وہ پھر سوالات بھی اٹھاتے ہیں وہ اپنے مائنڈ میں اپنے زندگی کے بارے میں خود سے سوالات بھی پوچھتے ہیں اور دوسروں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی خود سے سوالات پوچھنے کے بعد دوسروں سے بات کرتے ہیں ہمیشہ سوالات کی ویلیو کو بھی اور سوالات کی جو, جو اثر ہے سوالات کا جو اثر ہوتا ہے آپ کے برین کی ڈیولپمنٹ میں اس کی ویلیو کو بھی پہچانے لہذا سوالات بہت ہی امپورٹینٹ ہوتے ہیں جب تک آپ خود سے سوالات پوچھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی دوسروں کے پوائنٹ آف ویو دوسروں کی رائے کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے لہذا خود سے سوالات پوچھیں اپنے معاملات کے بارے میں خود سے سوالات پوچھیں جس سے آپ کے اندر خود اعتمادی قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو انسان خود سے سوالات پو سوالات پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے بہتر سے بہتر سمجھنے میں قدرتی مدد حاصل ہوتی ہے تو لہٰذا سوالات کی بہت زیادہ ویلیو ہے تو اس چیز کو آپ استعمال کریں اسی چیز کو کہتے ہیں اپنے دماغ کی قدر پہچانا انسان جو بہتری پہ نظر رکھتے ہیں انسان جو بہتری پہ نظر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سوالات اٹھاتے ہیں جو دماغ میں پیدا رکاوٹوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے دماغ میں پیدا رکاوٹوں سے بچنے کا دماغی اور ذہنی رکاوٹیں کا مطلب کیا ہے دماغی اور ذہنی رکاوٹیں یہ کوئی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں نہ ہی میں سائیکولوجسٹ ہوں تاکہ جس ڈاکٹرز جو آپ کے دماغ کی آپریشن کرتے ہیں لوگوں کو مختلف دماغی امراض لاحق ہوتے ہیں سائیکولوجسٹ جو آپ کے سوچ یا آپ کی سوچ کی جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو مدد کرتے ہیں کہ کیا سوچنا چاہیے کیا نہیں سوچنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد کر سکیں لیکن حقیقت میں جو ہم یہاں پر زبان سیکھنے हुँ. میں جس چیز کو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دماغی اور ذہنی رکاوٹیں زبان سیکھنے کے لیے ظاہر جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں تو آپ کو دماغی اور ذہنی رکاوٹیں تو وہ آئیں گی کیونکہ جب آپ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کو سستی محسوس ہوگی بس سے آئیں گے مختلف معاملات کی سوچ پہلے آ جائے گی تو آپ کا فوکس جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہوگا جیسے آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں ہوتا تو کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایک مٹیریل فوکسڈ ہوتا ہے ہر ہر ہمیشہ اپنے ایک میٹیریل کو کسی فائدے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں قدرتی طور پہ ہر انسان کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے کہ جس طرف فائدہ ہوتا ہے اس کو فوکس کر رہا ہوتا ہے انسان تو جس میں اب نماز میں تو آپ کو فائدہ نظر میں کوئی نہیں آ رہا ہوتا صرف ہم نے ہم نے صرف پڑھا ہوا ہے وہ سنا ہوا ہے فائدہ کہ ہمیں آخرت میں یہ فائدہ ہوگا یا یہ ثواب ملے گا وہ صرف الفاظوں میں ہے لیکن آپ نے فزیکلی اس فائدے کو ہاتھ تو نہیں لگایا ہوا ہمارے جو جسم ہے ٹھیک ہے اس کا جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا ہوا ہے اس طرح سے ہماری جو زندگی چل رہی ہے باقی زندگی معاملات بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں اسی وقت جواب تو نہیں ملتا کیوں کہ اس میں فزیکلی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس لیے ہم پھر اس کو ویلیو نہیں دیتے تو جیسے ہم دکان چلاتے ہیں جو لوگ یا جو لوگ کچھ کام شام کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر کوئی دنیاوی کاروبار کر رہے ہیں تو اس پہ فوکس لگا کے پورا فوکس کریں اس کاروبار अपने جب آپ اپنے کاروبار پہ فوکس کرنا کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نماز پہ فوکس کرنا بھی کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی میں وہ آپ کو فائدہ حاصل کرنے والی جگہ پہ زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے ہر انسان میں تو وہ جب آپ اپنے فائدہ حاصل کرنے والی جگہ پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو فوکس کرنے کی عادت ہو جائے گی جب آپ کو فوکس کی عادت ہو جائے گی نا اٹینشن پے کرنے کی فل فل فوکس کرنے کی عادت ہو جائے گی تو پھر آپ نماز میں بھی فوکس کرنے کی عادت ہو جائے گی اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو آپ فل فوکس کریں تاکہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں تو ذہنی اور دماغی دماغی اور ذہنی رکاوٹوں کا مطلب اپنے غلط مفادات کی قدر کرنا اور دوسرے انسانوں کو حقیر یا اپنے سے بہتر تصبر کرنا جب آپ نئی زبان سوچتے ہیں نئی زبان میں سیکھنے کے بعد نئی زبان کے الفاظوں کو سوچتے ہیں صحیح نئی زبان کو سیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ نئی زبان میں ہی سوچیں گے جب آپ نئی بات سوچیں گے نئی زبان میں تو نئی زبان کے الفاظوں میں سوچیں گے پھر. جب آپ نئی زبان کے الفاظوں میں سوچیں گے تو کیا ہوگا آپ کے جو پہلے زبان میں جو آ, اپنے غلط مفادات ہوتے ہیں انسان کے اندر ہر انسان کے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آ, اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ایک انسان صرف دوسرے دوسرے انسان کو حقیر ہی سمجھتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا کچھ حقیر سمجھتے ہیں کچھ دوسرے انسان کو خود سے بہتر بھی سمجھتے ہیں دوسرے انسان کو خود سے بہتر سمجھ کے اپنے لیے وہ غلط مفادات کائم کر لیتے ہیں وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے پازیٹیو دونوں طرف سے دماغ چل رہا ہوتا ہے لیکن جو جو نقصان جو ہو رہا ہوتا ہے انسان کو خود وہ ان غلط محمدات کی قدر اپنے غلط محمدات کی قدر اپنے غلط فائدے کی قدر اپنے غلط فائدے کی قدر کرنا چھوڑ دیں جب اپنے غلط فائدے کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ دوسرا انسان حقیر نہیں لگے گا और दूसरा इंसान आपको दूसरा इंसान अपने से बेहतर नजर नहीं आ रहा ना ही तो आप दूसरे को हकीकत समझेंगे ना ही दूसरे को अपने से बेहतर समझेंगे फिर क्योंकि वो फिर एक बराबर हो जाएगा सब कुछ क्योंकि अपना फायदा ही वो दुरुस्त फायदे को फोकस हो रहा है गलत फायदा फोकस नहीं कर रहे आप तो फिर वो सब कुछ बराबर हो जाएंगे इंग्लिश लेक्चर में मखसूस पॉइंट नोट करने का तरीका नए सवाल लिखें اپنی سوچ کے مطابق بہتر اور مختلف جوابات تحریر کریں نئے سوالات لکھیں جیسا کہ ہم پہلے تو جب آپ زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں میں اس جو نئے لیکچر اب میں اے ون پوائنٹ اور اے ون پوائنٹ ٹو اپلوڈ کیے اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ جو 13 پوائنٹ تھری پوائنٹ فور سو آن جو باقی لیکچر کنٹینیو ہوں گے اس میں جتنے بھی مختلف ٹاپکس مینشن کیے جائیں گے اس میں ہمیشہ نئے لیکچر میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹاپکس مینشن کیے جائیں گے اس میں پھر آپ کو ہمیشہ ہر لیسن میں نئے سوالات سامنے آئیں گے تو نئے سوالات پہ آپ پھر پریکٹس کرنا شروع کریں گے ابھی فی الحال جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارے پاس روز مرہ کی زندگی میں ہی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہی سوالات موجود ہوتے ہیں تو اس میں اس پہ پر پریکٹس کرنا تو آسان ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن جب آپ مختلف جب نئے سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس پہ پر پریکٹس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کو بہت سی خود کو فورس کرنا پڑے گا خود کو تھوڑا فورس کر کے تو ایک دو ایکسٹرا پیج लिखने पड़ेंगे तो उसमें आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी साथ पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी पेन मैंने एक लेक्चर में भी मैंशन किया था कि मेरे पास जो मैं पेन इस्तेमाल करता हूँ वो उसका जो मेटल टिप है उसकी जो मेटल टिप है वो 0.5 पॉइंट mm होती है तो ये जो 0.5 पॉइंट है ये बहुत कम تعداد میں میسر ہوتی ہے عام طور پہ تقریباً ہر ملک میں ہی زیرو پوائنٹ فائیو ملی میٹر میٹل ٹپ کی جو بال پوائنٹ پین کی میٹل ٹپ زیرو پوائنٹ فائیو ملی میٹر کے سائز میں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کم میسر ہوتی ہے تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیرو پوائنٹ فائیو ملی میٹر زیادہ تر آفیسز وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہیں اور آفیشیل ورکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس لیے زیرو پوائنٹ فائیو ملی میٹر کی سیل آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے آ, باقی آ, جو جو لوکل اسٹورز وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ یہ سائز کی میٹل ٹپ دستیاب آ, ہوتی تو ہے لیکن بہت ہی کم تعداد میں ہوتی ہے آ, اور بہت سے لوگ آ, لوگوں کو یہ چیز کی سمجھ نہیں ہوتی وہ جب پین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی پین خرید لیتے ہیں اور جس کی کچھ پین جو ہے نا خام خواہ کے اتنے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ وہ صحیح ایکچوئل ریال ریئل ویلیو جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتی تو کہ اگر جیل انک جیل انک میرے پاس جو بلیک کلر کی جیل انک ہے جیل انک میں تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے جیل انک کیونکہ اس کی لکھائی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو جیل انک میں میٹل ٹک زیرو پوائنٹ فائیو ملی میٹر کا جو سائز ہے وہ آپ خریدیں اس میں آپ اپنے پیپر پہ پریکٹس کریں لکھنے کی پریکٹس زیادہ کریں جو بھی سوالات ہیں وہ لکھیں آپ تو اس میں جو ہے آپ کو اس سائز کے جو پین ہے 0.5 پوائنٹ میٹر ساز کی میٹل کے پین آپ کی لکھائی بھی اچھی صاف ستھری ہوگی اور لکھنے کے بعد آپ کو اپنی لکھائی پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی تو آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اوکے سو یہ ہمارا لیکچر آج کا تو مکمل ہوا امید ہے کہ آپ نے جو بھی ایڈوائز وغیرہ आज उस آج اس پہ پر آپ پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو سب کو فائدہ ہو اور میرے है جو کوشش ہوئی ہے کوشش है بھی میں نے کی ہے وہ اس کو رائے کا جائے تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو اور ہم سب اکٹھے آگے بڑھیں اور دو باقی دوسرے جو لیکچر ہیں وہ میں اپلوڈ کروں گا ہم نئی چیزیں سکھیں گے یہ صرف یہ صرف ایک لینگویج صرف لینگویج سکھانے کا ہی کورسز لیکچرز نہیں ہیں یہ قسم کی پروفیشنل سکلز ٹریننگ کے لیے میں نے چینل ڈیزائن کیا تھا تو وہ ہی جو ڈفرنٹ سکلز ٹریننگ ہے وہی اسی پہ ہی لیکچر ہوا تاکہ ہمیں ہمارے جو جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو جو ایک پروفیشنل لیول کی سکلز کی ضرورت ہے اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں تو ان شاء اللہ سی حافظ